الان وحصريا مرحبا بسم الله يا نصيل بلا نصاير يا حريب المنت ما الليلة ايه يا يوسف ومثلك ما ماينا الكرم ومسلي اسمك يرعنينا يا له أملكم طيب طيبال محاير صيتكم نمازيبال والخلط قيلة لا طرينا بوكي شيء لذيقاير باركه للايحوا بي في حصيلة هم تخرقوا بوكي يا وفلق الصاير فعله هين خمسة ثمانية سبعة